<חברים, חברים בכל מיני צבאים שלום ילדים וברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית השירים האהובים אני דרור אמי והיום אני לכם את השיר חברים בכל מיני צבאים של חנה גולדברג מוכנים? <ח> <ח> מה זה? מה זה? מה למרות רובי? מה עניינים? רוצה לסחיל כדוסל? היי פיני שם אני לא יכול עכשיו, אני באמצע התוכנית שלי ואני מתחיל לנגן שיר. אה, באמת? אתה רוצה לשחק כדורסן? פני, אני לא יכול עכשיו, הילדים מחכים לשיר. מה, יש פה ילדים? פ... יו, אולי הם רוצים לשחק כדורסן ילדים אתם רוצים לשחק כדורסן פני, יש לי רעיון. בוא תשאיר את השיר ואחר כך נלך לשכק כדורסן. אה! זה רעיון מעולה, זה רעיון מעולה קודם נש את השיר ואחר כך לשחקל כדורסן כן, מוכן? מוכן. לא דרור, מה המוצב? יש לך בננה אה, מה זה? מי זה? לא, לא, אנחנו שרים שיר ואחר כך אנחנו משחקים כדורסל, לא להפריע. אבל יש לך בננה? פיני, זה קופיפי, חבר שלי. קופיפי, רוצה לשיר איתנו ביחד? מה פתאום? מה פתאום לשיר איתנו? רק אני שרים, דרור, מה פתאום? פיני, זה בסדר, אפשר לשיר כולנו ביחד. ב בטוח? כן, מוכן? 3, 4 ו... היי, hey, דרורי, אתה רוצה לנקובל אופניים? לא יודע, אתה לא רואה שאנחנו שרים פה שיר? אנחנו שרים פה. נא, no, לא no, no, להפריע. היי, oh. hey, שבתאי, רוצה לשיר כן, okay, מה פיתם לשיר איתנו? רק אנחנו هو לא אוכל לשיר, הוא רוק. אסטה מפריה, הוא לא מטימ, הוא בדח לא יודע לשיר. הוא לא מטימ? אתה לא מטימ? אתה קופש אוכל בananות? אתה לא אני לא מטימ? לא מטימ? אבל רוצה לבוא volley כוביתי על פנאיים? חברים, הכל בסדר. אפשר לשיר כולם ביאחד. זהachi מה אני, כי כולם שונים. אחיך, שיש אמונ חברים. יש לי חבר חום כמו שוקולד כשאני עצוב הוא תמיד כזה נחמד נכון שהוא ממני ווא. לגמרי אחר אכל כזה חבר איך אפשר לוותר יש, יש לי חברה עם עיניים כולות שלה אני מספר את כל הסודות נכון שהיא ממני לגמרי אחרת אבל היא חברה כזאת נהדרת איזה כיף שיש המון חברים. המון חברים בכל מיני צבעים. חומים קדומים, שחורים ולבנים. איזה כיף שיש כאלה חברים. איזה כיף חברים. המון חברים בכל מיני צבעים. חומים קדומים, שחורים ולבנים. איזה כיף שיש חברים. יש מי חבר, ג'ינג'ים איתו הכי כיף אז <אח> נכון שהוא ממני לגמרי אחר אךל <אח> כזה חבר, אפשר לוותר יש לי חברה שחוריים טלטלים שנינו מגדלים, גור חתולים נכון שהיא ממני לגמרי שונה אבל חברה כסות נפלאה Amor Haverim, בכל מיני צבעים חומים, כתומים, שחורים ולבנים איזה כיף שיש כאלה חברים איזה כיף שיש המון חברים חברים בכל מיני צבעים חומים, כתומים, שחורים ולבנים איזה כיף שיש כאלה חברים איזה כיף שיש המון חברים המון חברים בכל מיני צבעים חומים, כתומים, שחורים ולבנים Hey, sit up, Shishka, and גם חברים ירוקים